Nem könnyű a döntéshozók élete. Nem elég az óriási felelősség és a hatalmas munkateher, több ezren vannak olyanok, akik úgynevezett kérdésekkel igyekeznek ellehetetleníteni a munkájukat. Ők az újságírók. Ha te is politikus vagy, a következő pár perc neked szól. A videóban összeszedtünk néhány jól bevált trükköt, tippet, praktikát, amelyel távol tarthatod magadtól és eseményeitől a sajtóképviselőit. Először is néhány szó a prevencióról. Mindig egyszerűbb megelőzni a bajt, mint utólag orvosolni azt. Ne vedd fel az újságírót a sajtólistára, nehogy értesüljen az eseményeitről. Hogyha küldtünk, meghívod a HVG-szerkesztőségének, akkor természetesen eljelzett Nem tudom pontosan, hogyha, hogyha nem küldtünk, akkor nem, nem kívántuk azt, hogy tudósítson a HVG.hu. Valahogy mégis kiszagolta az eseményedet, és most be akar jönni? Ne esj pánikba! Köszönd meg az érdeklődését, és közöld vele, hogy sajnos a sajtó számára fenntartott helyek beteltek. Ha biztosra akarsz menni, hozz létre sajtómentes szép szpészeket Magyarországon ilyenek a menekültáborok, ahová egyáltalán nem léphetnek be újságírók, de a parlament nagy része is biztonságos, hiszen ott nem forgathatnak. Lehetünk akármennyire elővigyázatosak, az újságírók néha semmiből teremnek ott és tesznek fel kérdéseket. Szerencsére ilyenkor sincs ok aggodalomra. A politikusok évek áldozatos munkájával számos olyan módszer dolgoztak ki, amelyek segítségével elkerülhető, hogy válaszolni kelljen a kérdésekre. Miért azután indult az egyeztetés a klinikában, hogy bezárt az anyata egy Nem tudna valami olyan kérdés feltelni, amire pozitívan lehet válaszolni. A legegyszerűbb módszer, amire már te is biztosan gondoltál, mondta azt, hogy nem nyilatkozom. Hadd ne válaszoljak erre a kérdésre. Legyen szíves, hagyjunk békén, már múltkor is mondtam magát. Keressék a sajtóosztály. A near miraculous escape. Ez a módszer akkor a leghatékonyabb, ha még véletlenül sem állsz meg. Ha így tennél, azt a látszatot kelthetnéd, hogy válaszolni fogsz az újságíró kérdésére. Vagy Mit gondol drogán de a helikopter de ügyéről? De csak de innen de már de tényleg nem mehetünk be, úgyhogy kérem, hogy szójói feladatait lássa el. Játszd el a Józsarút! Te ugyan nagyon szívesen nyilatkoznál az adott újságírónak, de sajnos a pártod az egész médiumát bojkotálja. Megállapodás értelmében nem nyilatkozhatom, kérem a megértését. Ha nincs más megoldás, nem kell már a látszatra figyelned. Ez tartja, hogy vannak korrupt közhivatalnakok? Volt-e kormányulés 60 pusztán tavaly augusztusban? Itt meg forgathatunk. Ha elég jók a kapcsolataid, küld rá a rendőrséget a stábra. Mondja meg nekik a járőr, hogy nem forgathatnak ott, ahol turisták vagy magánemberek akárhány felvételt készíthetnek. Ha nem is lesz igazad jogilag, legalább időt nyersz, és addig sem videóznak. Vágóképet készítenek? Forgalom. Igazoltatnunk kellene. És ha minden kötél szakad, folyamodj a legősibb megoldáshoz. A nyers erő sohasem hagy cserben. Legyen az néhány kopasz, egy lojális sajtószóvívő, vagy egy ambiciózus fiatal politikus társ, aki fizikai erejével tartja távol az okvetlenkedő újságírókat. Lehetsz akármennyire óvatos, Előfordulhat, hogy néhány újságírót nem tudsz távol tartani. Ilyenkor jönnek jól az ártalomcsökkentő módszerek. Intézd el, hogy többet ne tehessen fel kérdéseket. Tiltasd ki az újságírót, vagy akár az egész szerkesztőséget. A munkadásunk hónapok óta van kiziltve a parlamentből. Lehet tudni arról, hogy mikor engedik őt vissza? Hogy mikor hoznak egy döntést ebben az ügyben? Vagy mit kell tennünk azért, hogy visszamesen? Ha örökre el akarod venni a kedvéd a kérdezéstől, pereld be. A legtöbb tipp a büntető eljárás. Nincs is szebb látvány a vádlottak padján ülő újságírónál, aki évekig vádlottként járhat a bíróságra. Remélem hasznosak voltak ezek a tippek, és a jövőben sokkal jobban le tudjátok majd pattintani az újságírókat. Iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen jövő héten arról lesz szó, hogy alapjunk el egy csomó közpénzt. See us